السلام عليكم كيفكم يا جماعة شو الأخبار؟ بس الحقيقة هيك مقطع صغير كتير كتير أه سبحان الله سهوة أه مشان أمانة المعلومة ودقتها إييه مبارح وقت بي بي يو اس دي موضعنا الفي طبعاً مثل ما أنتو بتعرفوا من هالنقطة لهالنقطة وهذا خطأ لازم إلى هالنقطة للقمة الأعلى لأنه قلنا واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين فمش هون هذه خطأ لازم هون فقط لا غير هذا التعديل فصار في عنا صار في عنا هالنقطين هني لل عنا واحد اثنين وعنا ثلاثة أو ثلاثة ماشي عنا واحد اثنين وعنا ثلاثة أو ثلاثة بس هو عبارة عن هذا التعديل الصغير خليني ما عندي شيء أرجع أكيد شايفين يا جماعة؟ طيب شايفين هون في عنا يا إما هون ثلاثة يا إما هون ثلاثة، هلا هذا أولاً. ثانياً في عند عند المقطع تم ذكر إنه عند النقطة إنه عند النقطة هون خمسة من خمسة، لا هو خمسة من ثلاثة بس هو عبارة عن خطأ مطبعي، خمسة من ثلاثة، خمسة من ثلاثة، وتم ذكر هالكلام بالوصف وعلى الصوره انه خمسة من ثلاثة بس هيك على كل الاحوال برجعوا لكم انتم حاولوا اعملوا كملوا يا جماعه طبعا نفس الشيء يعني نفس المقطع 100% ما تغير شيء ابدا ابدا بس هون التعديلات نعدلها عشان امانه المعلومه ودقتها انه بدل ما يكون هون اكسبانجن الموضوع هون بس مش اكثر عشان امانه المعلومه الله يعطيكم العافيه يا رب تفضلوا وهي المقطع ان شاء الله وتعالى نشوفكم المقطع الجاي وبالمناسبه اذا أفل الذهب هي حبيت هيك يعني اخبركم عليها اذا قفل الذهب تحت ال1450 دولار للاونصه فبدي يكون في سيناريو مختلف تماما او سيناريو معدل عن السيناريو اللي تم تحليل في الذهب من حوالي خمس شهور راح اطلعكم عليه اول باول سلام عليكم ورحمه الله وبركاته